Bun ziua și bun venit la un nou episod, Pleada de anima. Iubite doamne și dragi domn. invitatul zilei de astăzi este Toma Enache. Este regizor de teatru și de film, este scriitor și un om ce iubește frumosul, adevărul și iubirea. Haideți împreună cu noi să descoperim ce se ascunde în spatele crezului său creator. Haideți! Maestru Toma Enache, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația de a fi aici împreună cu noi. Sunt onorat și foarte bucuros să, să vin să fiu alături așa, să povestim cu oameni care sunt foarte dragi și pe care și eu îi apreciez. Mulțumim mult! Începem cu prima întrebare. Cine este Toma Enake pentru el însuși și pentru lume? Un copil care s-a născut la țară într-un sat care se cheamă se și acum Mihail Cogălnicianu de Constanța, care atunci când era copil, în clasa 4-a, 5-a câteva oi pe strada din Cogălnicianu, de robanți și prin împrejurimi. Mi-am tăscut întotdeauna cu bucurie de lucru ăsta. Cam ce să vă spun, un copil care a crescut mare și este la fel cumva starea aia când mă duc acasă pe, pe strada aia din Cogălnicianu, primul lucru pe care mi-l amintesc, schimbările care s-au făcut acum și cum era atunci iarba și locul prin care eu treceam cu, cu cele câteva oi pe care le aveam și cu două sau trei capre în funcție de an. Încercăm să rămânem așa cum am fost, să păstrăm parfumul al copilăriei în sigur, Romatismul, oasele, mușchi nu mai sunt la fel. Unele lucruri sunt mai performante, altele mai puțin. dar ca stare încercăm să rămânem în această stare foarte frumoasă. Pe străzilele alea în care fugeam după fluturi cu o mătură să-i prindem, vă imaginați ceva și ei tot timpul fugeau în goale. Praful era cam așa, nici nu era asfalt, încă a apărut foarte târziu. Și este incredibil cum primul lucru la care mă gândesc e acea stradă și o am, o văd exact cum era atunci, se suprapune cea care e acum asfaltată și cu schimbările de gard și de tot ce s-a întâmplat. Și cum îmi amintesc că aici era gard de plas, acolo era, adică detaliile astea, este incredibil după atâta timp, după atâția zeci de ani. Care este aspectul cel mai important din viața lui Toma, acum? Familia, cumva familia, copilul. Asta mi se pare cea mai mare performanță pe care putem să o facem și pe lângă asta filmele, spectacole de teatru, poeziile, oamenii dragi care intersectez și comunici cu ei și meseria asta ne dă Șansa asta să călătorim mulți, să întâlnim oameni în toate colțurile României și ale lumii. <laughs> în toamna asta a fost o toamnă în care m-am deplasat, și am fost cu filmul peste 60 de orașe, și întâlnești oameni extraordinari, așa aminti pe domnul Traian Boda de la Beiuș, unul dintre foștii deținuți care a scris câteva cărți extraordinare și l-am cunoscut, a urcat pe scenă, m-a impresionat ce a spus legat de film, că le-a spus tuturor spectatorilor că tot ce e în filmul ăsta e adevărat și noi cu cărțile le facem, dar toate cărțile care s-au scris sunt de fapt postamentul pentru acest film. Și m-a impresionat modul în care a spus-o și cu o bunătate și o o energie pe care ți-o dă în întâlnirea directă un om care a trecut prin niște suferințe groaznice. Tinerii care vin și văd filmul, care m-au impresionat prin atitudinea lor, prin ce spun după, prin cum reacționează, asta e ce îmi dă speranța, că și mereu spun tinerii ăștia când vor ajunge să conducă cumva România cred că o să Poate să schimbe niște lucruri pe care noi le dorim de foarte mult timp și generația noastră este, din păcate, captivă în continuare aceste idei că toți spun că să facem, vor să facem, dar nu pot pune în practică. Toată lumea spune că vrea să condamne crimele comuniste, dar nu se întâmplă chestia asta. Păi România nu poate face schimbări majore și n-a făcut niciodată. Deci dacă ne bazăm pe istorie, deci noi nu suntem în stare de schimbări majore, bruște și tot ce s-a făcut, s-a făcut cumva dat de context și cumva împins de la spate de evenimente sau de marile puteri, ca să zicem așa, și în continuare se întâmplă la fel. E vorba de mentalitatea asta și de, de, de partea asta de elipsă, de, de Dispariția acelor elite ale României care erau între cele două războaie, deci după venirea comuniștilor la putere, s-a tăiat, practic, acea doză pe care elitele României de, de credibilitate și de energie și de schimbare pe care elitele României o puteau aduce. Tot cu greu, dar aveam cine să împingă cumva lucrurile sau prin cine să împingă marile puteri lucrurile. Pentru că dacă citim istoria și cum s-a întâmplat, am spus mereu am fost cumva împinși de context și de uh, puterile vremii. Cum reușiți dumneavoastră să vă exprimați față de lume, dar și față de dumneavoastră însu crez o Adevărul și iubirea. Cele două coloane pe care putem să ne clădim cumva existența în măsura în care putem. Și dacă încercăm să ne ghidăm după asta, cred că lucrurile el yes, bine, mai vine și Dumnezeu și pune puțin mâna. Dacă tu pui umorul și împingi spre adevăr și pe iubire, pune și el puțin mâna și se întâmplă lucrurile pe care ți le dorești. În filme, încercăm să le spunem și oamenilor din preajmul pe care îi iubim, să, să le transmitem asta și simți asta și din partea celor din jur. E E cumva un reverb a ceea ce transmiți tu, se întoarce spre tine și am simțit toată energia pusă în filmul ăsta, toată munca, tot chinul și aminu care s-a făcut. Se întoarce acum către el o, o, o parte importantă din iubirea care a fost pusă acolo, din adevărul care a fost pus acolo, se întoarce prin sufletele oamenilor care văd acest film, se întoarce spre tine această bucurie pe care o aduc spectatorii. Unii de ajuns să vină, unii vin și nu vreau să fac nicio fotografie, vreau doar să vă strâng mâna sau să spun două vorbe. Sau unii nu spun nimic, doar vin așa, te pun cumva mâna pe tine sau dau mâna cu tine într-un fel în care ai înțeles tot și nu e nevoie să spun absolut nimic. Fără emoție, și că emoția cei, de fapt, e combinația asta de iubire cu adevăr, care vibrează în sufletul oricărui om care se ghidează după aceleași uh, doi piloni. Că dacă se ghidează după altceva, nu știu dacă mi se pare emoționant ceva care e bazat pe adevăr și pe iubire. Este evident această iubire pentru adevăr pentru dumneavoastră și s-a văzut în acest film între Qin și Amin. Totuși, ce determină această luptă pentru adevăr și luptă pentru iubire? E cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în această viață care oricum nu durează foarte mult. Și să te ghidești dacă ai pus îmi place comparația asta pe care o fac și o să fac din ce în ce mai des ca și cum ai pune pe GPS, trebuie să ajung la adevăr și iubire și el îți dă o mie de variante și de... nu e bine, a doua la dreapta, a treia la dreapta, ați luat... faceți un viraj imediat cum puteți. Drumurile spre sunt foarte multe și foarte diverse și trebuie să te lași ghidat de GPS-ul propriu în a ajunge către cele două destinații pe care ți le-ai propus. La capătul celor două puncte puse pe GPS e acea întâlnire uh, și nu știu dacă ți-am mai spus, dar citatul meu preferat este din așteptându pe Godot, când cei doi spun nu suntem sfinți, dar suntem la întâlnire. Câți oameni pot spune asemenea lucru? Că vin de 20 de ani și așteaptă acolo, ei sunt la întâlnire. Și aici e ca și cum aș spune, toată viața GPS-ul meu mă duce încolo. Nu știu când o să ajung, că tot felul de ocolișuri, de răsucire, drumul nu merge. Și trebuie să te lași în această așteptare în cazul lor. Suntem aici. Noi am venit sub copac, dacă vine bine, dacă nu, noi am fost aici. Câți oameni poate să spună că sunt acolo, oricând s-ar întâmpla să vină și celălalt pe care l aștepți la întâlnire. Eu am pus pe GPS, mergem, când ajungem, dacă ajungem, o am vedea. Ne tot ducem înainte și ne tot răsucește GPS-ul, că sunt tot felul de piedici sau de blocaje sau de drumuri în asfaltare sau <laughs> în facere. Filmele sunt un prilej de a transmite un adevăr un adevăr bazat și pe iubire și pe cumva așteptarea oamenilor. Cred că oamenii așteaptă în general în existența lor anumite adevăruri pe care le simt, dar nu pot să pună mâna, nu par palpabile sau le intuiesc, dar știu că n-au informațiile necesare sau nu s-au spus încă lucrurile care trebuie să fie spuse despre asta. Și atunci când vii într-un film și aduci un adevăr, în acest caz dureros și ascuns zeci de ani, foarte multă lume era cu GPS-ul în căutarea acestui adevăr legat de familie, de cei apropiați care au suferit acolo, de iubirea pentru ei, deci sunt pe aceeași pe rută, pe aceeași autostradă, ca să zic așa. O bună bucată din autostradă e valabilă pentru foarte mulți oameni. Din nefericire, în cazul ăsta, o bucată de autostradă dureroasă, ca să spunem așa, un drum dureros și suferința și durerea de acolo. Dar este și această durere că foarte mulți oameni care puteau fi repere morale pentru societatea românească, au dispărut atunci uh, într-un mod tragic. Ce emoție stăruie cel mai profund de dumneavoastră, în afară de iubire, că asta e clar, e palpabilă, dar o altă emoție, poate de aspect negativ? De neputință. Deci că nu poți să îndrepti lucrurile pe care le vezi că sunt, cumva, pe un făgaj prost și foarte multe dintre ele nu ține de tine, doar de tine. Ține cumva și de tine, dar lucrurile majore sunt determinate de, de credința mai multor oameni că acele lucruri nu sunt bune și trebuie îndreptate. Și atunci simți cum vibrez cu o parte importantă din oameni, dar nu atât de mulți, încât să fie suficient să produci niște schimbări majore. Nu suntem sfinți, dar încercăm să facem tot ce putem în direcția în care ne dorim și credem. Cam asta e. Și eu nu sunt sfânt, dar sunt la întâlnirea mea cu drumul meu, cu ceea ce îmi doresc să fac. Care sunt aspirațiile și visurile dumneavoastră? Să încercăm să încerc, încerc să, să fiu un om mai bun. În drumul ăsta, în toate căutările, încercarea este asta. Și nici asta nu e ușoară. Pentru că te intersectezi și te lovești de tot felul de chestii, și nu Nu ai încă nici bunătatea necesară, ca să zic așa, nici experiența, nici... Încă câtă vreme ne dorim lucruri care țin și de partea materială și la mine când spun asta îmi doresc să fac film, ține cumva și de partea materială, că filmele nu se fac fără bani. Este ceva flagrant în opoziție cu dorința ta de a fi mai bun. Poți să fii cu adevărat bun în sensul în care adânc, ca să zic așa, când nu mai ai niciun fel de dorințe materiale. Nu vrei să faci filme, nu vrei să faci piese de teatru, nu vrei să faci și, uh, o casă mai scumpă și nu vrei să ai o mașină și mai bună în da. Și dacă cu casa sunt mulțumit, cu o casă mică nu e nevoie de una mai mare, și mașina nu din cele mai scumpe, și uh, uh, în privința renunțării de a nu am dori să nu doresc să mai fac filme sau piese de teatru sau lucruri care au legătură cu un fel de a, de a încerca să răzbați care te poate face să interacționezi cumva nu așa cum ți-ai dori. Și aici e cumva încă de, de lucru mult, pentru că toată dorința ta de a face, izbindu-se de faptul că, de fapt, dorința asta implică și o parte materială, e, aici este încă foarte greu. La ce element nociv și destructiv a fost necesar sau este încă necesar să renunțați pentru a crea în continuare? Nu știu dacă e un element, dar să creezi înseamnă să faci lucruri așa cum spuneam, în care crezi. dar să scrii poezie e atât de frumos pentru că nu implică, nici măcar nu se mai dorești să, personal, nici nu mai îmi dorești să apară să fie publicată, ca să spun, o, o scrii pentru tine, o împărtășești pe Facebook dacă vrei sau dacă nu nici măcar pe Facebook. Bucuria are avantajul ăsta de a te duce către partea aia de bunătate în care nu trebuie să cer nimic pentru asta. Adică nu trebuie, nu e ca la film, Îți trebuie buget, să angajezi oameni, să implici, să-l faci, după care să-l duci în cinema, după care să vină lumea să -l... E, dacă s ar putea face și filmele așa mental sau doar să le scrii și să pară ca și cum poți să le dai drumul în lume, dar din păcate nu este așa cu filmele, dar cu poezia e și echilibrează. Îți dă o stare extraordinară când scrii poezie și nu e nevoie nici de confirmări și nici de cheltuieli materiale ca să o faci. Nu mi-aș dori să fiu, dar nu pot să fiu un om cu o bunătate cum, ar, cum sunt oameni. Nici nu cum au fost în, în temnițe, cum a fost Valeriu Gafencu, care și-a donat medicamentele în stadiul terminal, de dă unui alt uh, deținut din altă confesiune religioasă și îl scapă de la moarte. Asta da bunătate la modul la care se tinzi către așa ceva. E o chestie incredibilă și nu numai asta, au fost foarte multe și foarte mulți oameni uh, Repet, cred că această bunătate cu adevărat adâncă și uh, care poate fi un reper maxim, se poate întâmpla că nu ai niciun fel de dorințe care se ține de zona materială. Altfel, n-ai cum, ești constrâns câtă vreme ai și nu poți să te manifeste. Într-o formă de, de bunătate care să poată concura cu altora care nu au asta. Ce lege universală ați simțit a fi foarte prezentă în viața dumneavoastră? Prezența cumva a divinității la modul în care am simțit că pune cumva mâna în lucrurile în care am muncit și mi-am dorit ca să iasă. Și cumva dacă lucrurile se întâmplă bine fără să faci compromisuri, se datorează lui, ca să zic așa. Asta e Asta e, cum să spun, o parte importantă în care poți avea o doză de bunătate fără să faci compromisuri pentru că el pune mâna în locul tău. Să faci film independent în România, <laughs> să fii pe locul cinci în box office și cu primul și cu al doilea, ține de un fel de minune, că nu aveam mijloacele materiale și de niciun fel. Dar și atunci, sigur că ține și de asta. Ce faci, îți dă speranță că ești pe calea cea bună, ca să spun așa. Că ce-ți dorești tu e e un lucru bun pe care îl doresc și alți oameni, vin, îți confirmă acest lucru și mergi înainte. Și așteptarea pe care au și ce-ți spun că și-ar dori să vadă în continuare. Din păcate nu poți să astupi gaura asta de, de, de, de goală de adevăr în care sunt atâtea așteptări. Se poate umple un pic acolo, dar sunt foarte multe lucruri care lipsesc. În toate locurile în care trăiești toată lumea, se gândește că lipsește și adevărul despre ce a fost la Zidie, despre ce a fost la Gherla, ca să luăm doar zona asta. După care sunt iarăși lucruri importante în istoria României, genii despre care nu s-a făcut un film artistic important sau ceva, suntem încă într-o căutare și așezare și toți se întreabă de ce nu se face. Ce e ca un adevăr care plutește și nimeni nu spune să-l aducă cumva în fața tuturor, într-o formă în care oamenii să libreze la el. Când ai ajuns la destinație, s-a terminat și viața. Cumva sunt legate între ele. Și unii ajung mai repede, unii ajung mai târziu, unii deloc. Dacă ați putea astăzi să vă întâlniți cu acea persoană căruia sufletul dumneavoastră de creator îi poartă recunoștință pentru ceea ce sunteți acum, cine ar fi acea persoană? În primul rând mama și apoi toate femeile din viața mea care m-au da ajutat de la profesoare, învățătoare, profesoara Mariana Nuși Vintila, cu care uh, am început uh, publicarea primului volum de poezie, spectacole de teatru, care a fost ca o colegă mai mare uh, de studenție cu mine. Uh, și da, uh, cred că, într-un fel, uh, poate și că am avut trei surori mai mari decât mine și uh, uh, cumva partea feminină, a, am simțit-o mereu că mă protejează cumva sau că mă împinge spre calea mea într-o măsură mai mare decât... Asta nu înseamnă că nu am prieteni și nu sunt atâția a, oameni, bărbați care m-au sprijinit în demersurile mele, în căile mele artistice, dar nu se compară cu. dacă e să facem o comparație, dacă putem face asta. Tata este prezent tot timpul și cumva. mă ghidează în continuare în alegerile mele, în, în drumul meu, chiar dacă nu mai este, este foarte mult timp. Pentru a încheia și mulțumindu-vă pentru aceste cuvinte de ruite cu atât har și atât dragoste și atât adevăr, v-aș ruga să lăsați un cuvânt pentru lume. Să încerce să fie mai buni. Și pentru că cred că nu există oameni pe care eu să-i prețuiesc de la, cum vreți noastră, cei mai. Capabili oameni dintr-un domeniu care ajung la un nivel fără generozitate, deci din punctul meu de vedere, orice destin care sfârșește prin a nu fi generos nu mi se pare ceva ca ați foloscut un termen modern, wow. Wow înseamnă un om extraordinar, dar care este generos. Dacă nu a ajuns și la generozitate, pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, trebuie să crească și gradul de generozitate și de bunătate. Dacă nu crește, înseamnă că câțiva talanți s-au pierdut pe drum din cei foarte importanți. Mulțumim Maestre Toma Enache pentru aceste cuvinte dăruite cu atâta har și cu atâta blândețe. Sper că a fost și pentru dumneavoastră în tocmai a fost pentru mine o lecție prin care am învățat să-mi caut și să-mi cred adevărul meu propriu. Sunt Monica Elena Leșan și ca întotdeauna extind invitația de a deveni și dumneavoastră protagoniști Pleiada Anima. Vă îmbrățișez și vă transmit toată iubirea și lumina mea. Perfect.